Ε, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, ε, πρώτα! Ε, πρώτα! Ε, πρώτα! Ε, πρώτα! Ε, πρώτα! Ε, Βάλα! Βάλα! Βάλα! Βάλα! Βάλα! Υπότιτλοι AUTHORWAVE πέρα τα Βεβαιόμενο! Βεβαιόμενο! Βεβαιόμενο! Βεβαιόμενο! Βεβαιόμενο! Βεβαιόμενο! Βεβαιόμενο! Βεβαιόμενο! Πατή. Πράвос, πράвос, αλήθεια. Γανη! Σάτυ! Εγώ, εγώ, εγώ. Πάμε στο δεξιά πλάι. Πάμε στο ίδιο. Πάμε στο ίδιο. Και τα λεφτά. Και τα λεφτά. Α πειρεγε για να τη ναι